دمعة لا تبكي علي خويا عندك غاضرية، ولا تبكي علي خويا عندك غاضرية، لا تبكي علي يا عندك يا حسين امسح دموعك هذي مو اعظم مصيبه حالتي هي امرها حالتك هي العجيب شبدي صاب السم ولكن جبتك الذي يصيبه جمري لو يبرد يا خويا جمرك اش يطفي لهيبه جمرك اش يطفي لهيبه سهمك علمنا وضعي اخويا من فخرك تطلعي اسمك اللي <أخوي> من هواضع اخويا من فخرك تطلعي ناجع بس جواب جواب خوي العتب <سؤال> <سؤال> عني لا تجيزي انا بتشوفي خويا ضمه لطاشت عني لا تجيزي انا بتشوفي لا تعذبها بمصابي عدها شامة وعدها كوفة عدها شامة وعدها كوفة بلطشت راسك تجيها ما تقدر تعوفه تدري ويل العباس اخونا قطعت شاهد شوفه قطعت شاهد شفوفه زينب تشاهد رزيه علطشت موتت رقيه يا <تصفيق> نبي تشاهد رزيه عالقشت ماتت رقيه لا ما تستم يومك أعظم لا ما تستم يومك <تصفيق> ويا عندك غاضري دمع سمبني دمعته تهمل علي اصبر ولا تبكي لجلك ضم دمع للغضرية قم دمع شلون ذا بلطف تشوفه شلون ذا بلطف تشوفه مقطع بسيف المنية أنت تظل وحدك ينصرك أنا وصية بوصية يا حسين تشوف باكر زفته بين الحوافير يا حسين تشوف باكر زفته بين الحوافير صدر يهشم 50 لو شفتنا عشي يا اخوية بالسهامي صوبوني لو شفتنا عشي يا اخوية بالسهامي صوبوني اصبر الهاي المصيبة وصبر العباس اخونا وصبر العباس اخونا نفسه سهم صاب نعشي للرضيع وجهوني نفسه سهم صاب نعشي للرضيع وجهوني بلا ذنب يقطع وريده والطفل تنحب عيونه لجل تبجي كربلاء للسما تشمر دماء لا تبكي كربلاء للسما تشمر دماء ما يردم دم يومك أعظم ما يريد دم يومك أعظم عندك خاطري دمعة دمعة دمعة لا تنجي رسول الله ونبيه أنت في ايام تبقى دامع الغبر رميه دامع الغبر رميه كل مصايبنا العظيمة ماكو مثل الغاضرية نمشي هاد تمشي بي زيانة بس ينادو زبياء بسينا ده زبياء مؤسيرة مؤسيرة بتعلي تبقى أميرة مؤسيرة مؤسيرة بتعلي بتعلي تبقى أميرة. بتعلي بتعلي <تصفيق> يا خادم خادم خادم خادم إلى الشاعر الموفق مصطفى الشافعي وانا لو من عودة فانت يم رسول الله ونبيه انت ثلاثه ايام تبقى دامع الغفر رميه كل مصايبنا العظيمه ما قمتني الغاضريه بأميره بس ينادو سبية مؤسرة مؤسرة امه اسيره العلي دومني امه الهي فات الهي ويا عندك دمعة عليا